Omul de afaceri Ion iriac, declara is surprins toare, noi nu suntem corupii. Ne facem de râs în toată lumea. România nu e o car coruptă. E doar o percepție, mă subliniere, tenit din generație în generație, susține omul de afaceri Ion Biriac într-un interviu pentru Digi24. El adaugă ce dosarele de corupție de la noi sunt ridicole, subliniere: Ei ne facem de râs în toată lumea, dacă vorbim despre ele. Nu. Noi nu suntem corupii. Societatea noastră e corupt pentru ce am învățat-o noi sau se tărăbunicii noștri de la turci de la toată lumea cu machiul. Corupie există în toată lumea, din păcate. Ce la noi, e la noi e o corupie minor, vorbim de 2,5 lei. Nu vorbim de parmalată în sua sau miliardele care s-au dus și au schimbat economia lumii, ce de acolo a venit criza. Noi vorbim despre treburile ridicole în corupie. prim unul a furat geamuri, unul a furat odamigea de utimii tecârnai. Ne facem de râs în toată lumea, a spus Ion Ion Biriac a mai afirmat ce subliniere tie din surse sigure ce România trebuie să a subliniere de trei ori mai mult decât alte state, atunci când solicit financare de la Bruxelles.